Toska pulassa, Soitin sinulle, koska tulit mieleen. Mistä tiesit? Nyt? Mä söin just, mulle ei tule mieleen mitään. Täällä on meditatiivinen tila, josta saattaa ehkä sitä alkaa jotain vitsääkin sieltä tyhjyydestä pulvahtelee. No, äh, ruukkukasvi. Pölyhiukkaset. Fingerpori tulee kysymyksestä mieleen ja toki tästä päivästä, kun nyt on alkanut nämä hulinat, niin... Kampa. Jotta tarvitsen. Tota, mun on vaikea sanoa, kun mulla on toi. Ja Tyyson. Ai miele. No pölyä. Pölyä tulee ensimmäisenä mieleen. Tuli mie mieleen. Se oli hieno, että panslaidit Ja sitten tota. No se, se nyt tuli tietysti tuossa kysymyksen muodossa jo mieleen. Kun tulit juuri mieleen, laitoin. Olen. Kyllä olen, joo. Ja ihan mieluusti. Sekä yksityistä että julkista. Kyllä. Olen sen suuri ja uskollinen fani. Kyllä. Olen. Nyt, miten, mi, mikä se... Haluan julkista terveydenhuoneen. Olen. minä käyttäen, Mikä se juju nyt tuossa olen? Olen. Olen, mutta... käy käyn myös yksityisellä. Kyllä julkista terveydenhuoltoa tulee käytettyä, käytettyä koska tykkään tietysti siitä, että ihmiset näkee, mitä, mitä mä teen ja mitä mulle kuuluu. Niin, Jussi. No ihan siihen syvyyteen en ole mennyt. Eräs vanha viisas nainen kysyi minulta kerran, <laughs> minkä hinnan olisit valmis maksamaan rakkaudesta? Euro 20 senttiä. Suuren. Kaiken. Mitä vaan. Koko omaisuuden. Paljon. Rakkaus on tärkeää. aika vaikea sitä hintaa määritellä. Nyt jos ei puhuta maksullisesta rakkaudesta. Kyllä niitä aika paljon on valmis Yleensä olen itse määritellyt hinta, mitä tällaisiin diileihin tulee. En jo uskonnollisista